З 9 ранку на одному із хмельницьких стадіонів лунає запальна музика, в такт якої два десятки жінок і кілька дітей повторюють рухи за трьома тренерками. Це благодійне тренування із зумби, яке організували для збору коштів на лікування трирічної Софії Коваль, хворої на спинально-м'язову атрофію. Людмила прийшла на благодійне тренування разом із восьмимісячним сином Максимом. Каже, не було на кого лишити дитину, бо чоловік захищає Україну. Тому танцювала разом із сином. Для мене це дуже важливо, тому що діти мають бути здорові і дівчата роблять нереальні речі. Сьогодні я була змушена прийти, тому що це дуже велика справа і хочеться мирної країни і здорових дітей. Учасниця благодійного тренування із зумби Світлана розповідає – вперше бере участь у подібній акції. Фінансово допомагала, перераховувала гроші, але в танцювальній акції – вперше. Мене запросила подруга, вона ходить до дівчат на зумбу, і це була акція в підтримку Софійки. От вона мене запросила, і я прийшла. Неля п'ять років займається зумбою. Дівчата організовували акцію, і ми всі зголосились підтримати Софійку. Організували благодійне тренування три хмельницькі інструкторки танцювальної фітнес-програми «Зумба». Ми вирішили зробити благодійну Вечірку довго думали, на що будемо збирати. Зараз багато збирають на ЗСУ. Ми теж хотіли приєднатись, але склалося так, що на нашу робочу стріночку написала волонтер, яка збирає гроші для Софійки. Чи не хочемо ми приєднатися, щоб зробити благодійне тренування для неї? І тоді вже питання одразу саме собою вирішили, що ми будемо робити для неї це тренування. За тиждень до запланованого благодійного тренування інформацію про нього розмістили у соцмережах. Люди почали відгукуватися вже буквально в той самий день. Почали хто скільки може, починаючи від. Та гривень, закінчуючи півтори тисячі, надсилати вже на карту попередньо. Окрім картки, на яку зібрали 2 тисячі гривень, благодійні внески робили до спеціальної скриньки перед і після закінчення тренування. Після підрахунку коштів оголосили зібрану готівкою суму. Сьогодні на нашому благодійному тренуванні ми зібрали 6 тисяч 694 гривні. Зібрані на тренуванні кошти передали Валентині Мочалюк, бабусі Софії Коваль. Ми дуже вдячні всім дівчатам, які от підтримали наш цей челендж «Крок за, за Соню». Дуже всім вдячні, вдячні людям за їхню підтримку і за всім організаторам. І надіюся, що цей челендж буде продовжуватися і другі колективи, другі. Спортивні гуртки нас підтримують. За словами родички Софії Коваль, Катерини Ніколайчук, вже зібрано 55% від необхідного 1 мільйона 800 тисяч доларів. Залишили зібрати ще 25 мільйонів гривень. Вже багато хто долучився і провів, підтримав наш челендж-марафон «Крок за Соню», долучився, провів тренування і йога, і фітнес-тренери, і танці. Ми дуже за це вдячні. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник – Новини на Суспіль. Спильному, Хмельницкий.